اهلا وسهلا بيكم معاكم دكتور مصطفى محمود استشاري نساء وتوليد في الأسر العيني وهتكلم النهارده عن بطانه الرحم المهاجره الكلمه دي بنسمعها كتير وبلاقي ناس كتير قوي بتجيني العياده وما مش فاهمين بالظبط ايه هي بطانه الرحم المهاجره وبتعمل ايه بصوا يا جماعه الموضوع باختصار عباره عن ان هو خلايا زي خلايا بطانه الرحم موجوده في مكان بس بره الرحم فعشان كده سموها بطانة الرحم المهاجرة اللي هي كأنها يعني هجرت من مكانها جوه الرحم وبقت موجودة في مكان تاني بره الرحم أنا بدي مثال دايما على بطانة الرحم المهاجرة عشان نقرب فهمها إن مثلا المفروض في بطن الإيد هنا هو ما في شعر الشعر بيبقى موجود بس في ظهر الايد لو فرضا طلع في بطن الايد شعر ده انسجه عاديه موجوده في الجسم زي بطانه الرحم ولكن هي موجوده في مكان مش في مكانها الطبيعي وبالتالي هتعمل مشاكل ده بالظبط اللي بتعمله بطانه الرحم المعادره في الجسم وجود خلايا زي بطانه الرحم في مكان خارج الرحم في مكان مش في مكانها الطبيعي وجود الخلايا ديت بيعمل التصاقات بيعمل التهابات وده بيكون سبب الالم اللي بتعاني منه السيدات اللي عندهم بطانه الرحم المهاجره وده بيكون كمان سبب تاخير الحمل عندهم. الموضوع اللي حابب ان احنا نتكلم عنه النهارده هو حاجه اسمها كيس الشوكولاته. كيس الشوكولاته هو صوره من صور بطانه الرحم المهاجره لما بنشوفه بتبقى ديت الدرجه الرابعه او الدرجه الاخيره او اشد درجه من درجات بطانه الرحم المهاجره هو عباره عن ايه بيحصل نتيجه وجود خلايا بتاعه بطانه الرحم ديت في المبيض ده اللي بيكون كيس الشوكولاته يعني مع كل دوره شهريه بتنزل للبنت بتنزل دم تاني زي دم الدوره جوه المبيض. لما الدم ده بيتخزن لفتره طويله بيكون الماده اللي هي بتبقى زي الشوكولاته. خلونا نتفرج على الفيديو دوت ده منظار بيوضح حاله كانت عندي بتعاني من اكياس شوكولاته على المبيض واحنا شنونا الحمد لله بالمنظار. اول حاجه هنشوفها إن بطانة الرحم المهاجرة بتتسبب في التصاقات جامدة جدا داخل الحوض، بنلاقي إن الرحم ملتصق مع الأنابيب، ملتصق مع المبيض، بتبقى فيه التصاقات مع القولون، التصاقات مع المثانة، التصاقات مع جدار البطن، يعني كل حاجة ملزقة وده معناه إن كل حاجة مش بتبقى موجودة في مكانها الطبيعي، وده السبب الأساسي في تأخير الحمل عند مرضى البطانه المهاجره، المشكله اللي بيعاني منها زياده اللي عندهم اكياس شوكولاته ان وجود كيس الشوكولاته لفتره طويله داخل المبيض ومع استمرار الوقت بيدمر البويضات اللي موجوده في المبيض بيقلل مخزون المبيض وزي ما احنا عارفين ان مخزون المبيض ده هو اكتر حاجه احنا ما بنقدرش نعوضها، نفتح كيس الشوكولاته بتطلع لنا الماده اللي هي بتبقى شكلها زي بالظبط الشوكولاته واللي احنا قلنا ان هي بتبقى متكونه من دم متخزن داخل المبيض طبعا احنا عايزين نفكر ان العلاج الاساسي والنهائي لبطانه رحم المهدرة هو ان انت تحملي باختصار شديد بمجرد حدوث الحمل مش هتنزل دوره شهريه وبالتالي خلايا بطانه الرحم اللي موجوده بره في المبيض أو في الحوض بتنشف تماما بيتوقف نشاطها تماما وممكن تختفي تماما من الجسم عشان كده السيدات اللي عندهم بطانه رحم مهاجره أو حتى أكياس الشوكولاته بمجرد ما يحملوا بتتفك عقدتهم بنلاقي إن ممكن تحمل تاني وتالت مره طبيعي من غير أي تدخل جراحي. التكة كلها أو أهم حاجه في عمليات إزاله كيس الشوكولاته زي ما احنا شايفين في الفيديو ان نسلك الكيس نفسه من المبيض بمعنى ان اكياس الشوكولاته عندها قابليه ان هي ترجع تظهر تاني داخل المبيض وده بيكون نتيجه ان لما بتتشال ما بتتشالش كويس جدار الكيس اللي هو متكون من بطانه الرحم المهاجر لو سبناه لو فضل موجود داخل المبيض هيرجع تاني يكون دم والدم ده لما يتخزن هيكون كيس شوكولاته تاني وبالتالي هيرجع تاني يدمر في المبيض السر في نجاح العمليه ديت ان احنا نشيل الجدار بتاع الكيس نفسه بحيث ان يتشارك الكيس ده من جدره علشان نضمن ان هو ما تاني يظهر داخل المبيض لما بنشيل جدار الكيس من المبيض الكيس بيختفي تماما البويضات بيتم الحفاظ عليها المبيض في اقل من شهر شهرين بيرجع يشتغل تاني ويمارس وظيفته ويطلع بويضات بالشكل الطبيعي، حالات كتيره بمجرد ان احنا نشلهم كيس الشوكولاته بيحملوا طبيعي بعدها ممكن حتى ما يحتاجوش اي تدخل تاني او اي مساعده تانيه لحدوث الحمل. اذا انا برجع افكر ان كيس الشوكولاته هو حاجة ضرة جداً بيستمر في تدمير المبيض والبيضات لذلك بالذات لو حجمه أكثر من 3 سنتي بنصح كل السيدات إن إحنا نشيله بمنظار البطل دي عملية بسيطة ما بتاخدش نص ساعة ساعة في العمليات المريضة بتقدر تخرج في نفس اليوم من المستشفى أول حاجة بنصح إن إحنا نشيله تاني حاجة لازم يتشال بطريقة سليمة بحيث ان جدار الكيس نفسه كله يتشال عشان نضمن ان كيس الشوكولاته ما يرجعش تاني ويرجع يدمر تاني داخل البروجكت بشكركم وانتظرونا في الفيديوهات الجايه